رحیم یا کا نام بتاؤ یا کاست میرے پاکستانیوں آج میں اپنی جیل بھرو تحریک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان کی جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے جو ہم نے پچھلی دس اپریل سے شروع کی ہوئی ہے اسی کے تسلسل ہے اب یہ جیل بھرو تحریک لیکن میں اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو شباز شریف نے ابھی ایک یہ بڑی لمبی سی تقریر کی جس میں سے میں ایک ہی چیز سمجھا ہوں کہ وہ یہ تیاری کروا رہا ہے قوم کو کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے اس لیے قوم تیار ہو جائے مزید اور مہنگائی کے لیے مجھے اس یہی سمجھ آئی ہے اس کی باقی چیزیں جو بھی ہیں وہ تو آ, ان کے اوپر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ آج شباز شریف قوم کو کہہ رہا ہے کہ مزید اور مہنگائی کے لیے قوم تیار ہو جائے میں سب سے پہلے سوال شباز شریف سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اب جب بھی جو بات کرتے ہیں تو اب ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ایک دم وہ آپ کی پرانی تقریریں اور آپ کی جو بھی آپ نے پہلے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ سب ایک منٹ پہ وہ نکال کے سامنے لے آتے ہیں یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ صرف چلے جائیں کہ آپ نے جب ہماری حکومت تھی تو آپ نے کس قسم کی تقریریں کی آپ نے کیسے قوم کو بتایا کہ لوگ مہنگائی میں ڈوب گئے ہیں پٹرول کی قیمت دو روپئے بڑھ گئی بجلی دو روپئے یونٹ بڑھ گئی اور مارچ کرو اسلام آباد میں گرا دو اس حکومت کو کیا آپ کو یاد ہے اگر آپ کو یاد نہیں تو یہ سوشل میڈیا آپ کے سامنے لے آئیں گے آپ کی ساری تقریریں حکومت گرائی آپ اس سازش کا حصہ تھے آپ اور یہ آسر زرداری اور وہ جو تیسرا وہ آپ کے ساتھ آپ کا جو بھائی بیٹھا ہوا تھا لندن میں اور وہ جو ایکس آرمی چیف آپ نے مل کے یہ کیا اور شامل کر لیے بیرونی طاقتوں کو ان کو بتایا کہ کتنا عمران خان آپ کے خلاف ہے تو ان سب نے مل کے یہ حکومت کرائی آپ نے وعدہ کیا کہ ایک دم ملک ٹھیک ہو جائے گا ایک دم خوشحالی آ جائے گی دس مہینے میں جو اس پاکستان کے ساتھ ہوا ہے دشمن بھی پاکستان سے یہ نہ کرے دس مہینے کے اندر پاکستان کی پچاس سال کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے ہم جب گئے تھے جب آپ نے پوری تین لانگ مارچز ہوئی مہنگائی کے خلاف آپ کی ساری پی ڈی ایم نے کی تو تب بارہ سے ساڑھے بارہ فیصد مہنگائی تھی آج تین گنا مہنگائی اس سے زیادہ ہے جب آپ آپ نے اتنی لمبی تقریر میں کہا نا کہ ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں تو ابھی تین گنا زیادہ مہنگائی ہے جب آپ نے ہماری حکومت گرائی تھی اور آپ نے جب حکومت گرائی تھی اور آپ نے یہ جو تین گنا زیادہ مہنگائی کی تھی تو کیا ہوا تھا ہمارے زمانے میں ہم بھی آئی ایم ایف کے ڈھائی سال پروگرام میں تھے تو اگر آپ آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلا رہے ہیں تو ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے اس کے اوپر کرونا ساری دنیا کے اندر ایک وبا آئی تھی اس کی وجہ سے سپلائی لائنس افیکٹ ہوئی تھی جب سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی تو ساری دنیا میں مہنگائی آئی تھی جس کو کموڈیٹی سپر سائیکل کہتے ہیں وہ ساری دنیا کو ہٹ کیا تھا انرجی کی قیمتیں تیل کی قیمت خاص طور پہ اوپر چلی گئی تھی ہمارے دور میں تیل کی قیمت 110 ڈالر سے 115 ڈالر بیرل پہ گئی تھی آج وہ 75 ڈالر سے 85 ڈالر پہ ہے تو جو اصل وجہ تھی مہنگائی کی وہ تو تیل تھا تو اب تو تیل نیچے آ گیا ہے آج جو گھی ہمارے زمانے میں تھا وہ آج کل جو پام آئل جو باہر سے لے کے آتے ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں وہ دگنا تھا آج کے مقابلے میں آج گھی کتنا مہنگا کیوں ہے آج ڈیزل اور پٹرول اتنا مہنگا کیوں ہے سو سو روپیہ زیادہ ہے ہمارے دور سے اور کیا وجہ کہ کی روپیہ گر گیا تقریباً سو روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا اس ملک میں سیلاب آئے ہیں جس طرح ہمارے دور میں وہ وبا آئی اس ملک میں زلزلے آئے ہیں لیکن کبھی اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی اور آپ کے دور میں کسی کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی تو آج یہ جو آپ نے اس جو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں پھر سے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور ہمارے دور سے تین گنا زیادہ مہنگائی ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جا اور پھر یہ جو سارے لوگ آپ نے بٹھا کے عوام کو یہ تیاری کروائی تھی مزید اور مہنگائی کی تو میں سمجھا کہ آپ کوئی بڑا کوئی فیصلہ کریں گے ہم امید ہی رکھتے رہے کہ شاید آپ کو کوئی عوام کی فکر ہو اور آپ ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ نے اور یہ جو آصف زاری نے اور آپ کے خاندانوں نے جو تیس سال سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں جو لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں چار لگژری فلیٹس ہیں سب سے م... برطانیہ کا پرائم منسٹر وہاں رہ سکتا بیٹا رہتا ہے جو کہ نو ارب دس ارب کا کم از کم وہ جو ایک ایک بیٹا رہتا ہے ون ہائٹ پارک باقی ان کے بزنس انٹرسٹ ہے ان کے بنامی پراپرٹیز ہیں زرداری کی بنامی ہیں تیس سال سے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں تو شاید آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے عوام کی کہ وہ آدھا بھی پیسہ پاکستان میں لے آئیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی مہنگائی نہ کرنی پڑتی تو لوگوں سے قربانیاں لے رہے ہیں لوگوں کو بار بار پہلے یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گمن وہ جو زمینیں ہیں ہم وہ بیچ دیں گے اس سے لوگ لوگوں کو پاگل نہ بنائیں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئے حال یہ ہے کہ جو سو روپیہ جب سو روپیہ گرا ڈالر کے بنسپت تو اس کا مطلب کہ یہ قوم کی سو روپیہ دولت میں کمی آئی اور آپ کے جو ڈالروں میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کا سارا ٹبر باہر گیا ہوا ہے وہ ڈالروں کے اندر دولت میں اضافہ ہوا قوم غریب ہوئی آپ امیر ہو گئے ہیں اس سے ڈی ویلویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ مگر مچ کے آنسو نہ ہمارے ساتھ دے کہ جی بڑی تکلیف ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں باہر کا پیسہ لے کے آئے اور آپ نے کیا کیا آ کے گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے این آر او ٹو لے کے ختم کیے گیارہ سو ارب روپے کے یہ سارے آپ نے آپ نے آتے اسمبلی میں بیٹھ کے امینڈمنٹ کی نیب میں اور یہ سارا ختم کیا اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں پھر کہ جی آپ مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے قوم تیار ہے لیکن مہنگائی کے لیے نہیں کسی اور چیز کے لیے تیار ہے اور آج جو میں خاص طور پہ جو لاہور کے لوگ آج نکلے میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کی اور لاہور کے لوگوں کو لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جھیل بھرو تحریک میں جس طرح وہ نکلے اور جس طرح قوم نے آ کے ان کی سپورٹ کی میں قوم کا آج لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس سے پہلے پرسوں جب مجھے طلب کیا عدالت نے اور صرف تین بجے جب طلب جب فیصلہ کیا اور پانچ بجے کے ساڑھے چار بجے گھر سے نکلا تو جو جس طرح قوم نکلی سڑکوں کے اوپر میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ شباز شریف ہے دیکھ لو یہ قوم آج انقلاب کے لیے تیار ہے ان کو اس طرح کی گولیاں آپ وہ نہیں لیں گی کہ اپنے اشتہارات میں تصویریں دے دے کہ دونوں بھائیوں کی تصویریں کہ جی ساری ترقی اشتہارات میں ہوئی اربوں روپے کے قوم کے پیسے کے اپنے پبلسٹی کے دینے کے لیے اس سے اب قوم بیوقوف نہیں بنے گی قوم نے اپنا فیصلہ کر لیا قوم سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے میں نے جب سے میری حکومت گئی میں نے تب فیصلہ کیا کہ ملک کے حالات ایسے نہیں کہ میں اپنے ملک میں کوئی نقصان پہنچاؤں اپنے ملک کو میں نے ساری جو اپنی جدوجہد جہد کی دس اپریل کے بعد وہ ساری آئین اور قانون کے بیچ میں کی ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ ہمارے ملک کو ہماری جدوجہد سے نقصان نہ پہنچے ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد و سے کہ جس طرح غداری کی گئی اس قوم سے جو میر جعفر اور میر صادق اس قوم کے تھے جنہوں نے ملک کو ایک چلتی ہوئی اکانومی کو گرا کے اور آج گھٹنوں پہ کھڑا کر دیا پاکستان گھٹوں پہ آج ہم آئی ایم ایف پل کے کسی بھی دنیا کی اب طاقت کے سامنے جب ملکی بینکرا پر ہو گیا تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں یہ آپ کی اور آپ غداروں کی ذمہ داری ہے آپ ذمہ دار ہیں اس کے کہ جنہوں نے اس ملک کو آج یہاں کھڑا کیا ہے انڈسٹری بند ہو گئی ہے ہر روز لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں فیصلہ آباد جا کے دیکھیں جدھر مزدور نہیں ملتا تھا آج وہاں حالات دیکھیں ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اس کے آپ اور آپ کے سہولت کار جنہوں نے یہ سازش کی تھی آپ ذمہ دار ہیں ملک کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو ملک چھ فیصد کے اوپر گرو کر رہا تھا 17 سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ اتنی تھی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں دولت میں اضافہ ہو رہا تھا اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیج رہے تھے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ پانچ ارب ڈالر آ گیا تھا ہمارے ملک میں تاریخی ڈالر آیا تھا اور اس ٹائم پہ پچاس لاکھ ہم ہم نے نوکریاں دی تھی اور اس کے باوجود کہ دنیا کے اندر ایک عالمی مہنگائی آئی تھی اور وہ امپورٹ ہو رہی تھی اس کے باوجود ہم روک کے رکھے ہوئے تھے ہم نے پوری کوشش کی عوام پہ زور نہ پڑے اس گورنمنٹ کو گرا کے آج پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ایسے لگتا ہے کہ یہ سازش تھی پاکستان کے خلاف اور یہ جو میری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ ملک کو اس طرح کے غداروں سے آزاد کرنے کے لیے ہمارا مقصد کیا ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو جنگل کا قانون نہ ہو ہم وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جس کو رول آف لا کہتے ہیں انصاف ہو ہمارے ساتھ جو کیا گیا جب سے ہماری حکومت گرائی ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمارے خلاف ہمارے جو جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں بنیادی حقوق جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے جو ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے ظلم سے جو ایک حکومت جب غلط کام کرے تو ایک آئین اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ ختم کیے گئے جو پچیس مئی کو ہوا لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے انہوں نے لوگوں نہ چادر نہ چاردواری کا سوچا لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا نہ عورتوں کے دیکھے گیارہ سال کے بچے کو اٹھا کے صبح کے تین بجے لے گئے پولیس اسٹیشن کیونکہ باپ نہیں تھا اس کا جو دو لوگ ہمارے شہید ہوئے اس میں کتنے لوگ انجرڈ ہوئے عورتیں بچے دیکھ رہے تھے ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی پورا من احتجاج ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہیں کہ جیسے کوئی بیرونی ہمارے اوپر طاقت ظلم کر رہی ہے کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ ایک بنیادی حق ہے ایک جمہوریت کے اندر کہ پر من احتجاج کیا جائے اس کے بعد کیسز بنائے گئے نیب کیسز بنائے گئے اور میں یہ نیب چیئرمین جو ان کا خاص نون لیگ کا آدمی تھا اس نے بھی وہ بھی مجبور ہو گیا کہنے کے لیے کہ جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں اور جن لوگوں کے اوپر کیسز بنایا ہیں ان کو معاف کیا جا رہا ہے گیارہ سو ارب گیارہ سو ارب روپیہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے تین سال میں ساڑھے تین سال میں چار سو اسی ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا جو پاکستان کے خزانے میں آیا چار سو اسی ارب روپیہ تین ساڑھے تین سالوں میں گیارہ سو ارب روپیہ مزید اور آنا تھا انہوں نے سب معاف کروا لیا اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی مزید اور تیار ہو جائیں مہنگائی کے لیے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہ انہوں نے اس کی فکر کی نیب ایف آئی اے جس طرح کے ہر دوسرے دن کیسز میرے اوپر ستر ایف آئی آرز کاٹی ہیں کوئی فکر نہیں ہے جتنی مرضی کریں اس لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریکہ لوگوں کا خوف اتارنے کے لیے خوف کی زنجیر توڑنے کے لیے کہ یہ جو خوف دیتے ہیں نا ہم جیل میں ڈال دیں گے پوری کر لو اپنا شوق دیکھا جس طرح آج لوگ نکلے ہیں ساری ماری لیڈرشپ نے خود لیڈ فرام دا فرنٹ کیا انہوں نے کہا ہم تیار ہیں کے لیے ہم نے دو سو لوگ تیار کیے تھے ہزاروں لوگ تیار ہو گئے جیلوں میں جانے کے لیے وہ پشار سے مجھے کالیں آ رہی ہیں کہ جی دو سو کا نہ بتائیں ہم تیار بیٹھے ہیں کل لیڈرشپ تیار بیٹھی ہے ہزاروں لوگ تیار بیٹھے ہیں جیلوں میں جانے کے لیے پنڈی سے کالیں آ رہی ہیں ہم تیار بیٹھے ہیں پاکستان تیار بیٹھا ہے کیونکہ پاکستانی تنگ آ چکے ہیں یہ جو ہمارے اوپر یہ جب سے امپورٹڈ حکومت اور یہ مجرموں کی حکومت آئی ہے مجھے کوئی بتایا میں آج سارے پاکستانی سے پوچھ رہا ہوں مجھے بتایا ہوں اس ملک کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے جدر ایک مفرور ایک بگوڑا ملک سے قانون سے بھاگا ہوا اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر بیٹھ کے اور ملک کے فیصلے کر رہا ہے مجھے یہ صرف میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کون سے مہذب معاشرے میں اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں جب یہ پرائم منسٹر تھا اس نے خریدی لندن میں ایک رسید نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ پیسہ منی ٹریل کدھر سے گئی ہے کچھ نہیں بتا سکتا وہ فیصلہ کر رہا ملک اس کا بھائی شہباز شریف جس نے آج لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جی ابھی اور مزید مہنگائی آئے گی چوبیس ارب روپئے کے یہ کرپشن کیسز میں پکڑا جانے والا تھا اس کی ٹرائل ہو رہی تھی اس کے اور اس کے بیٹوں کی ایک بیٹا مفرور تھا دوسرا بیٹا ان کی ٹرائل تھی سولہ ارب روپئے کے کیسز جس میں یہ بچ نہیں سکتے تھے نوکروں کے نام پہ سولہ ارب روپیہ لیا اور یہ جو پیسہ نظر آ گیا اس کے علاوہ جو پیسہ کسی کو نہیں پتا آٹھ ارب روپے کے نیب کا کیس جو یہ نیب چیئر ریزائن کیا ہے اسے پوچھیں تو صحیح کہ یہ تو یہ آپ کے سامنے نہیں آیا آٹھ ارب کے کیسز اور وہ کیا کیس تھا انہوں نے یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ باہر بھیجا اور پھر ان لوگوں کے نام پہ چینی والا اور پاپڑ والا اور ان کے نام پہ پیسہ ریمٹنس دکھا کے بجوائی فراڈ کیا چیف منسٹر تھا وہ آدمی پرائم منسٹر ہے آصف زرداری دنیا کے اندر اس کی چوریوں کا پتا ہوا ہے. اس کو مجھ ٹین کہتے تھے فیک اکاؤنٹس کیسز میں یہ پکڑا ہوا تھا اربوں روپیہ اس ملک اس نے علیحدہ ملک سے باہر بھجوائے وہ اس ملک کا دانشور بنا ہوا ہے وہ چیف ایڈوائزر ہے اس کی وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے رانا سنا اللہ جتنا اپنا ان کا نون لیگ کا وہ منسٹر کہتا ہے اس کا باپ کہتا ہے کہ اس نے اٹھارہ قتل کیے ہیں کئی فیصلہ بات کے لوگوں سے پوچھے کہ اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے کون سا جرم ہے جس میں یہ ملوث نہیں ہے یہ آج ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور قوم کو کہتی ہے کہ جی ان کی غلامی کریں اور جب قوم نکلتی ہے تو ہمارے سارے مار دھاڑ کرنا راتوں کو پکڑنا کیسز کرنا کہ ہم کس طرح کے کوئی غلام ہیں ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی اور میں آج وارننگ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس طرح اگر ایک ملک کا جب قانونی نہیں رہے گا جب بنیادی حقوق عوام کے نہیں رہیں گے جب آئین کی اوپن وائلشن ہوگی نوے دن کا آئین اسٹیٹ کرتا ہے بلیک اینڈ وائٹ الیکشنز نوے دن کے آگے نہیں جا سکتے نوے دن کے بعد یہ کیئر ٹیکر نہیں رہ سکتی پہلے تو شرم کی بات ہے کہ اس بدیانت دار الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے وہ چیف الیکشن کمشنر نے جس طرح کی دو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہیں کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر یہ اس طرح ہے کہ یہاں شباز شریف حکومت کر رہا ہے اور ادھر فضل الرحمان حکومت کر رہا ہے پختونخوا کی سارے اپنے لوگ بٹھا کے وہ پولیس والے میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اور میں وہ پولیس والوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر یہاں ظلم کیا تھا پچیس میں کو انشاءاللہ اللہ جو مرضی یہ کر لیں حکومت و آنی ہے ہماری میں انشاءاللہ اللہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اس باری پہلے تو آپ نے قانون توڑ کے بچ گئے پہلے تو آپ نے غیر قانونی چیزیں کی اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی مخالف زیادتی کر کے ظلم کر کے بچ گئے اس باری آپ نہیں بچیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں زندہ رہا میں انشاءاللہ اللہ انشور کروں گا کہ اس ملک میں جو ظالم ہیں جو بے قصور لوگوں پہ جو جمہوریت کے اوپر اٹیک کرتا ہے انشاءاللہ آپ کو ہم قانون کے کٹائرے میں کھڑا کریں گے اور میں اپنی ساری قوم کو کہتا کہ آپ تیاری کریں اگر انہوں نے نوے دن سے آگے الیکشن کیے اس کے بعد ساری قوم کو نکلنا پڑے گا جب تک آپ نکل, نکلیں گے نہیں اس کا مطلب کہ قانون ختم ہو جائے گا نوے دن کے بعد اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا اس کا مطلب ہمارا معاشرہ ڈکلیئر ہو جائے گا بنانا رپبلک اس کا مطلب کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے اس لیے عوام نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنی ہے اور جس طرح کا اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ججز کے اوپر جس جج سے ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ مافیا ہے میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے یہ دنیا میں کئی اس کی مثال نہیں ہے جمہوریت میں چھوڑے عامریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانتدار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا اور پھر یہ جو بھی یہ جو, جو تاڑ یہ جو ہے کوئی لا اس کے اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا اس نے پیسہ چلایا اس نے بریف کیس چلا کے باقی ججز کو خریدا یہ ہے ان کی تاریخ یہ ہے وہ مافیاز یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے کیونکہ جو لوگ قانون توڑتے ہیں جنہوں نے کرپشن کرنی ہے پیسہ جنہوں نے این آر او لینا ہے وہ کبھی بھی رول آف لا نہیں آنے دیں گے پاکستان میں اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ آغاز ہو گیا لاہور سے میں پھر سے لاہور کے لوگوں کو خاص طور پہ جس طرح وہ نکلے اور انہوں نے سپورٹ کی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اپنی سینئر لیڈرشپ جس نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے سے شروع ہوگی گرفتاریاں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جو مجھے کل ابھی سے میسیجز آ رہی ہیں پشاور سے کہ ساری لیڈرشپ وہاں بھی تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے جیلوں کے لیے میں ان کو ابھی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں اور انشا اللہ ان شاء اللہ حقیقی ازادی یہ حقیقی ازادی کی تحریک ہے یہ اصل میں جو ہماری ازادی ادھوری رہ گئی تھی نائنٹین فورٹی سیون میں جب ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہماری قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا جو بھی لا الہ الا اللہ الا پڑھتا ہے وہ کبھی کسی قسم کی غلامی نہیں کرتا اور خاص طور پہ خوف کے بت کی کبھی وہ پوجا نہیں کرتا قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے ہے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے اللہ نے آج میں نے دیکھا لوگوں کے خوف دور کر دیے ہیں میں نے وہ لوگوں کو جو آج دیکھے سینز مجھے میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کیونکہ اللہ ہمیں اس حقیقی آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے جو صرف خوف کی وجہ سے ہمیں جس کی وجہ سے غلام رکھا تھا پاکستان زندہ باد